Alkuperäinen otsikko oli, että sosiaalityötä tutkimassa. ja Se liittyy nyt siihen, että mä olen tosiaan aloittanut heinäkuun alussa tässä hankkeessa osa aikaisena 50 prosenttia erikoistutkijana. Aateltiin, tota, että Pauliina, kun aloitti ensimmäinen syyskuuta, niin on sen verran tuore tapaus tässä, että välttämättä ei olisi vielä tullut mukaan. Mutta me ollaan niin hyvin päästy alkuun ja, ja halutaan. Niin kuin kaikki osallistaa heti tähän meidänkin väliseen työnjakoon, niin, niin tota, sovittiin, että kerrotaan niin tässä kohtaa, että mitä, mitä tutkimusta ja, ja tiedonkeruuta ollaan suunniteltu hankkeessa tekevämme. Ja, ja sen takia vielä, niin mä olen sosiaalityön tutkija ja oli ajatus, että, että mä puhuisin tarkemmin siitä sosiaalityön tutkimuksesta, mutta koska myös nämä hankepäätökset on teille viivästynyt, niin siellä ei välttämättä vielä ole ihan kauhean paljon Ö, niitä sosiaalityöntekijöitä tai, tai projektityöntekijöitä, jotka on, on sosiaalityössä, asiakastyössä, niin, niin näiden päivien aikana mukana, niin, niin tota, se siirtyi niin ensi lähipäiville sitten se varsinainen, että mitä, mitä käytännössä ö, työntekijöiden kanssa siellä alueella aletaan tekemään. Kerron siitä jotain tänään, mutta, mutta tota, noin. Nyt kerrotaan tästä vähän tästä minun ja Pauliinan välisestä työnjalosta täällä tarkemmin. Eli tuota, ensimmäiseksi vain taustana tälle kaikelle tutkimukselle ja tiedonkeruulle, mitä hankkeessa tullaan tekemään, niin, niin, tai oikeastaan sitä meidän tutkimustehtävää tähän, niin se tulee, niin kuin aikaisemmin jo tuli esiin, niin sieltä ihan hallitusohjelmasta ja sitten vielä konkreettisemmin siitä, hankeoppaasta mihin on kirjattu sitä sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n välistä sovittua asiaa että mitä THL tässä hankkeessa tekee ja se jakaantuu tosiaan siihen hallituksen esityksen Ehdotuksen valmisteluun eli, eli niihin vaikutuksen arviointeihin, mistä jo vähän puhuttiin ja mistä Pauliina tulee kertoon enemmän, ja sitten siihen sosiaalityön ö, prosessin tutkimiseen, eli, eli miten henkilökohtainen budjetti se, mitä Suomen mallia ehdotetaan, niin vaikuttaa sosiaalityöhön ja ihmisiin, asiakkaisiin, siellä vammaispalveluissa. Niin, tota, ö, siitä lähtökohdasta ja niillä odotuksilla tai tutkimustehtävillä niin on hahmottunut näitä, mitä on tuossa laittanut kolme selvitettävää, kolme tutkittavaa asiaa. Eli tuleeko yksi yhteinen käsitys siitä, mikä olisi tämä Suomen malli, ehdotus vai eri vaihtoehtoja niin kuin Sirkkakin tuossa jo sanoi, että, että se on myös mahdollista, että, että esitellään vaihtoehtoisia malleja ja niiden hyviä ja huonoja puolia sen perusteella, mitä on sitten tämän hankkeen aikana saatu selville. Ja sitten tämä toinen tärkeä asia, että sen Suomen mallin tai niiden vaihtoehtojen vaikutuksia ihmisille, asiakkaille ja, ja sitten sosiaalityön tekemiselle mutta myös sitten näitä muita vaikutuksia järjestelmään ja, ja tota, mitä ää, säädösmuutoksia ne ehdotettu malli tai ne ehdotukset niin edellyttää. Ja miten sitten ää, täältä THL käsin näitä isoja ratkaistavia kysymyksiä on lähdetty lähestyyn. No, Susanna jo tuossa mainitsi, että hän on tutustunut Australian malliin. Sen lisäksi on ollut konsultityönä teetetty tämmöinen selvitys, mistä myös on ollut jo aikaisemmin puhe, mikä sisältää katsauksen kansainvälisiin käytössä, tai kansainvälisesti eri maissa käytössä oleviin henkilökohtaisen budjetoinnin malleihin ja niistä kertyneisiin kokemuksiin. Ja sitten toisaalta tätä ää, tietoa tästä Suomessa aiemmin tehdystä kehittämistyöstä. Eli, eli tota, semmoinen kooste- ja tietopaketti tulee meidän kaikkien käyttöön. Plus sitten se tausta-aineisto, yli 305 tausta-aineisto, mitä myöskin niin kuin tutkimuksellisesti tullaan tässä sitten vielä. Ää, tarkastelee hankkeen aikana, ja Pauliina puhuu siitä myös kohta enemmän. Mutta sitten, että mitä me nyt ensimmäiseksi teidän kanssa ollaan tutkimassa ja selvittämässä, niin on tämä nykytilanne niiden odotusten suhteen, ja sitten sen suhteen, että, että mitä, mitä, minkälaista Suomen mallia, mikä, mikä se Suomen malli Alkais oleen, että, että päästään lähemmäs sitä nyt sitten yhteistä villakoiran ydintä tässä. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö siellä alueilla ja, ja hankkeissa tehtäisiin kaikki just sitä, mitä olette hankessuunnitelmissa suunnitellukin tekevänne, mutta me tutkijoina ja näillä niin kun, ö, tutkimustehtävillä, mitkä meille on, on annettu, niin, niin koitetaan sieltä heti alusta alkaen niin päästä lähemmäs sitä, että mikä mikä tulee olemaan se sinne ehdotukseen tuleva Suomen malli. Eli kerätään niitä tiedon palasia nyt heti alusta alkaen sitä lopputulosta sitten varten. Ja siihen liittyy, että tässä on jo aikaisemmin esitetty Sirkan ja muissakin esityksissä niitä avoimia kysymyksiä, niin lähdetään niihin etsiin yhdessä vastauksia ja meillä tulee tänne esityksen loppuun vielä myöskin teille teille mukaan niitä kysymyksiä pohdittavaksi, että, että valmistautukaa tuottaan sitten seuraavissa tapaamisissa ja toivottavasti näissä kasvokkaisissa tapaamisissa, mutta myös sitten kyselyinä ää, niin tota, meille vastauksia niihin kysymyksiin, että miten te nämä asiat näette ja ymmärrätte. Niin sillain lähtee tämä Tutkimuksellinenkin prosessi sitten käyntiin. Ja tosiaan me puhutaan koko ajan niin kuin tutkimuksesta ja tiedonkeruusta. Mä korostan sitä, että, että tota me kerätään paljon tietoa tästä asiasta ja kaikesta ei tule niin kuin tutkimusulostuloja, eli, eli ei Pauliinan kanssa niin kuin ihan joka asiasta ja kysymyksestä kirjoiteta mitään tieteellisiä artikkeleja, mutta erilaisia, erimuotoisia työpapereita esimerkiksi ja, ja tämmöisiä tutkimuksesta tiiviisti papereita, mitä, mitä THL käyttää niin kuin nimenomaan siihen, että poliittiseen päätöksentekoon saadaan tutkittua tietoa. Ja myöskin sitten tietoa tästä niin kuin näistä kehittämishankkeen tuloksista, että mitä sieltä syntyy ja saadaan selville. No sen lisäksi, että esitetään, niin etsitään niihin avoimiin kysymyksiin vastauksia, niin yhdessä kanssa määritellään ja sovitaan sitten näistä keskeisistä käsitteistä. Että tämä on aivan tärkeä kanssa tässä alkuvaiheessa yhdessä pohdittava asia, että millä, millä käsitteillä lähdetään etenemään ja mitä me niillä niin kuin yhteisesti tarkoitetaan. Että se on vielä aika, aika kirjavaa ja siitä kansainvälisestäkin selvityksestä tulee, tulee se hyvin esiin, että, että rakkaalla lapsella on, on monta nimeä ja sitten niillä nimillä vielä on niin kuin eri merkityksiä eri, eri yhteyksissä. Että tietysti kun tavoitteena on se, ää, hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus, niin silloin tiedetään, että tarkoitetaan siinä samoja asioita samoilla käsitteillä. Mut millä keinoin niin, niin tota, yhteiskehittämisen yhdessä teidän kanssa kehitetään, sitten kehittävän työn tutkimuksen, mitä mä ajattelen, että on se sosiaalityön ää, työskentelytapojen kehittäminen ja kehittyminen tässä läpitän. Hankkeen ja sitten myöskin vertailututkimuksen keinoin niin ää, tarkastellaan sitä ää, Suomen mallia, mikä tässä muotoutuu, ja, ja sitten niitä vaikutuksia, sitä vaikutuksen arviointia varten. Tuleeko sulla, Pauliina, tähän jotain kommentoitavaa? Ei, jatketaan vaan jo. No, tämä on nyt ihan karkeaa, että miten tämä tutkimuksen ja tiedonkeruu niin kuin lyhykäisyydessään tässä hankkeessa nyt on organisoitu. Eli, eli THL on käynnistä, käynnistänyt hankkeen, täällä on ollut, ollut työntekijöitä, Iiro, ja Susanna ja Päivi jo. Ja, ja muitakin hankettoimiston ihmisiä jo kevästä lähtien niin kun kokoomassa Ja Sirkkani, niin anteeksi nyt, mä sivuutin Sirkkan, joka on jo siellä ministeriössä. Niin, tota, ää, et miten miten tämä hanke, niin yhteinen hanketyöskentely toteutetaan, mutta myöskin niin tätä tiedon, tärkeää tiedonkeruuta ja, ja, ja tutkimustiedon koostamista. Niin, niin, ää, niin mä Mielän, että se esityöskentely- ja ennakoselvitysvaihe on jo niin kuin yksi, yksi osa tätä tutkimusta, on, on tämä tietovaranto siitä olemassa ja sitten on niitä tilastotietoja, mihin vielä palataan. Eli paljon tietoa on sekä teillä siellä alueella, mutta myös täällä niin THLn päässä jo, jo käytettävissä. Ja sen käyttöä on, on suunniteltu ja tätä yhteistyötä yhteistä työskentelyä ja myös näitä tutkimusosuuksia on suunniteltu nyt sitten tähän, tähän hetkeen saakka. Et ehkä tämä niinku ennakkoselvityksen ja tutkimuksen suunnitteluvaihe alkaa oleen, oleen jopa niinku päätöksessä. Ja tosiaan nyt, kuten niinku sanoin, Pauliina aloitti kaksi viikkoa sitten ja, ja on nyt koko päiväisenä tutkijana tässä mun, mun työparina täällä päässä sitten hankettoimiston muun päin lisäksi. Ja ää, Ensimmäinen niin teille alueille lähtevä tietopyyntö ihan tästä nykytilanteesta ja, ja tiettyjä kysymyksiä just tästä, että mitä, mitä te sillä henkilökohtaisella budjetilla tällä hetkellä ymmärrätte ja, ja mitä ajattelette, että teidän oma hanke voi siihen hallituksen esitykseen tuottaa, niin, niin tästä varmaan ihan lähiviikkoina tulee sitten teille kysely semmoisena ennakkotehtävänä sitten seuraavaa, seuraavaa tapaamista silmällä pitäen. No sitten yksi asia, mitä myös on, on suunniteltu ja mikä myös jo tuossa aikaisemmin mainittiin, on, että tämän ennakkoselvityksen lisäksi siinä ei ole Pohjoismaita ää, vielä mukana, niin, niin nyt on suunniteltu tosiaan tätä pohjoismaisen selvityksen toteuttamista yhdessä Pohjoismaisten meidän yhteistyökumppaneiden kanssa, että saataisiin se, mikä sinne hallituksen esitykseen tarvitaan, tämä pohjoismainen vertailu myös. Ja Paulina mainitsee siitä, siitä omassa puheenvuorossaan pikkasen lisää vielä. Ja sitten tämä mun pääasiallinen tutkimuskohde eli sosiaalityön tutkimus, niin toivon, että, että siellä kun Rekrytoinnit kaikissa alueellisissa hankkeissa saatte etenemään ja eteenpäin, niin että lokakuussa viimeistään niin sitten sen sosiaalityön tutkimisen kanssa myös kiihan käyntiin. Ja sitten olen tuohon kirjoittanut, että, että varsinaiset nämä tutkimustehtävät, että kerätään tietoa teiltä ja, ja, ja työstetään sitä tutkimusaineistoa, niin ajoittuisi tähän syyskuun 2020 ja syyskuun 2021 välille. Toki me jatketaan sitten tutkimustulosten kirjoittamista ja sitä hallituksen esityksen muotoon kirjoittamista yhdessä lakimiesten kanssa niin vielä sen jälkeenkin, mutta että se aktiivinen tutkimusaika olisi tämä vuosi nyt tästä eteenpäin. Ja siitä kerrotaan nyt tässä esityksessä vielä tarkemmin ja sitten päivitetään aina sinne yhteistyötilaan. Siellä on omat, omat sivut tälle tutkimukselle ja tiedonkeruulle ja, ja sinne niitä kannattaa sitten seurata, että mitä milloinkin on meneillään niin, tota, niin pidetään sitä Pauliinan kanssa tasalla. Ja tosiaan sitten kolmantena vaiheena mielellään sen tulosten julkaisemisen pääasiassa silloin syksyllä ja loppuvuodesta 2021, mutta toki niin, niin kuin sanoin, että erilaisia tämmöisiä, mitä hankkeesta nousee asioita ja mitä voidaan sanoa ja mitä, mitä tutkimustuloksia tässä matkan varrellakin tulee esiin nostettavaksi, niin, niin tuodaan sitten näihin yhteistyöpäiviin ja sinne yhteistyötilaan. Ja sitten on ajatuksena, että esitellään niitä myös hankkeen edetessä niin erilaisissa vammaispalvelujen neuvottelupäivillä. Ja mitä muita niin ajankohtaisseminaareja aiheen ympäriltä sitten pystytään ensi vuoden aikana järjestämään tai niihin osallistumaan. No niin, minä jatkan sitten tästä ja sen verran kun Stina sanoi, että hän on sosiaalityön tutkija, niin voisin tähän itsestäni vähän kertoa, että oon kauppatieteilijä, mutta voisin sanoa ennemminkin, että olen sosiaaliturvan ja sosiaalivakuutuksen tutkija, ehkä voisin sanoa itseäni järjestelmäosaajaksi, että tämä on se, mitä itse koen, että tuon tähän hankkeeseen erityisesti panoksen ja tietysti haluan myös oppia tässä hankkeessa lisää Lisää erilaisia asioita sekä teiltä että Stinalta ja, ja muilta kumppaneilta. että itsellä se osaaminen on sekä tässä suomalaisessa sosiaaliturvassa että sitten myös on tehnyt kansainvälistä vertailua. Ja se kiinnostaa sit itseä myös. Ja tosiaan niin tässä alkuun kerron teille taustasta ja nykytilasta. Ja tässähän pitkälti on asioita, mistä on jo tietoa, kuten esimerkiksi niin, kun tehdään lyhyt kartoitus vammaispalveluista ja vammaisten henkilöiden sosiaaliturvasta, niin siitä on olemassa jo hyvää aineistoa, jota sitten tarpeen mukaan päivitetään ja jatkotyöstetään. Ehkä tämä on sellaista semmoista niin asiaa, mikä on lähinnä tähän hankkeelle, jotta taustamateriaalia tai muuta. Että tässä ei välttämättä lähdetä sitten tekemään mitään tieteellisiä artikkeleita eikä sen kaltaisia. Ja tähän kartotukseen sisältyy myös se, että pitää taustattaa sitä hallituksen esityksen valmistelua ja niitä mitä aiempia kokeiluja on tehty ja, ja semmoista materiaalia jo, jo tässä THL on täällä työstänytkin ja on olemassa ja me myös sen osalta tarpeen mukaan sitten tehdään päivityksiä ja työstetään sitä materiaalia. Mutta sitten me tarvitaan tietoa myös teiltä. Tämän nykyjärjestelmän on tässä lainausmerkissä laittanut että plussista ja miinuksista. Sitähän tarvitaan myös siihen hallituksen esitykseen, että minkälaisia hyviä puolia on nykyisessä järjestelmässä, mitä siellä on ehkä niin kuin heikkouksia ja, ja miten sitten jos esitetään HB, niin miten tämä voisi ehkä sitten vastata siihen. Ja sitä siis me tullaan kysymään myös teiltä Siinan kanssa. Ja sitten myös tätä hallituksen esitystä ajatellen, niin pitää selvittää, että millaista viranomais- ja tuomioistuin käytäntöä on. Se on tähän voi olla se, että sitä ei ole, ja se todetaan, mutta varmastikin viranomaiskäytäntöä on, ja sitä tietoa me saadaan teiltä. Ja sitten me täällä selvitetään myös, että onko sellaista tuomioistuin käytäntöä, mikä on syytä tuoda esille. Sitten tähän liittyen, eli se on meidän yksi tehtävä. Ja sitten täällä Iiro ja Päivi kertoo meidän jälkeen tilastoista, niin myös tähän nykytilanteen kuvaukseen me tarvitaan tilastotietoa ja valmista tilastotietoa, esim. THL-tilastoja, ja niitä me myös tarvitaan teiltä ja tullaan niitä sitten pyytämään. Ja näitä me sitten analysoidaan sen tarpeen mukaan tehdään sitä ehkä jotain tausta-paperia ja sitten myös mitä sitten hyödynnetään sitä hallituksen esitystä ajatellen. Olisiko Tiina tähän vai siirrytäänkö seuraavaan tion? No niin Sitten mennään tähän näihin kansainvälisiin asioihin. Kuten jo on mainittu, niin täällä on hyvää työtä Susanna ja kumppanit tehneet aikaisemmin näihin kansainvälisiin asioihin liittyen. Ja kun hallituksen esitystä tehdään, niin siinä tarvitaan ja erityisesti ollaan kiinnostunut Pohjoismaista, koska Suomikin kuuluu pohjoismaisen hyvinvointivaltion malliin, niin se on silloin keskeistä, että me halutaan tietää, että no mitä siellä on tähän liittyen. Että onko siellä jotain hp järjestelmä vai onko se sitä tai mitä, mitä ajatuksia siellä ehkä on. Sitten on Katsaus näihin EU-jäsenmaihin ja muihin maihin. Elikkä siellähän oli nyt tehty ainakin Irlantia, Skotlantia, Englantia ja Susan sitä Australia. Onko jotain muuta, mitä en huomannut sanoa, mutta nämä oli ehkä ne päämaat. Eli siis tausta-aineistoa hyvää on jo olemassa paljon. Ja Tehtävä tästä eteenpäin on sitten analysoida sitä aineistoa, mitä jo on, ja työstää sen päätelmiä. Ja sitten uutta aineistoa kerätään eri maiden järjestelmistä, jos se katsotaan, että on tarpeellista. Ja mitä sitten ajatellen niin kuin hallituksen esityksestä, niin siellähän on hyvin tiiviisti muutamien maiden pohjoismaista, EU-jäsenmaista, mahdollisesti muista maista, kuten Australia olisi semmoinen, niin nehän on hyvin tiiviitä kuvauksia, mitä sinne laitetaan. Mutta tässä voi jo nyt sanoa sen, että meillä on ideana tehdä myös vertailevaa tutkimusta eri maista. Nyt ei vielä pystytä tarkemmin sanoa, että mihin me keskitytään siinä, mutta erityisesti kun tuo viimeisessä kohdassa on toi pohtiminen järjestelmien soveltumista Suomeen, niin varmasti tiinan kanssa... Etsitään sieltä sellaisia, mitkä olisivat erityisesti Suomen kannalta hyödyllisiä. Eli vertailuhan voidaan tehdä laajemmasta kokonaisuudesta tai tietystä piirteestä, niin varmaan siihen rajauksia tulee. Ja tyypillisestihän vertailussa tutkitaan, tämä on ehkä tutkia niitä eroja ja yhtäläisyyksiä. Mutta kansainvälisessä vertailussa on tiettyjä karikoita joita sitten tuossa tulee seuraavalla dialla. Mä voin nopeasti vain kommentoida joo, vielä tuohon, joo, tuohon, tuohon edelliseen. Just että tämä pohditaan järjestelmien soveltumista Suomeen, niin myöskin osana sitä konsultityötä, niin Johanna Mä on osittain sitä pohdintaa myös jo tehnyt, ja hyviä kysymyksiä saatteeksi niin kuin alueellisille hankkeille ja meidän työskentelylle. Niin niin osittain niitä kysymyksiä tulee tässä meidän esityksen lopuksi ja sitten mahdollisesti tulee jollain näillä meidän yhteistyöpäivillä, niin Johannakin meidän kanssa niistä vielä keskustelee. Eikö niin ole ollut ajatus jo? Tällä hetkellä tieto on se, että me saataisiin, meillähän on yhteistyö tuossa, miten me selvitetään Pohjoismaita ja erityisesti siitä 2015 mm. nykypäivin saakka. Ja alustava tieto on että me saataisiin aineistoa siitä keväällä 2021. Ja tarkoitus on myös Pohjoismaista edetä niin, että, että niistä tulee ne tiiviit kuvaukset sitten hyödynnettäväksi se esitystä ajatellen. Ja että erityisesti sitten me avataan sitä, miten Pohjoismaissa on siitä henkilökohtaistamisesta miten se on edennyt tässä. Ja meillä on myös tarkoitus tehdä siltä osin vertailevaa tutkimusta Stiinan kanssa. Ja me mainittiin kyllä jo aikaisemmin, että Stiina oli tähän liittyen ollut mukana tekemässä. Oliko se Anu Altion Joo, kanssa, kanssa tämmöisen selvityksen, mutta jos täällä on uusia kuulijoita tai haluat jotain täydentää, niin kerroksää? tähän, että että minkälainen se teidän selvitys oli? Joo, no lähinnä se oli se vammaispalvelujen järjestämiseen uudessa eri maassa kansainvälinen selvitys, mikä, mikä kirjoitettiin tosiaan osana sitä valas vammaislainsäädännön uudistamistyöryhmälle. Et siinä ei ollut erillisenä fokuksena nyt henkilökohtainen budjetti, että tässä olisi tavallaan niin me puhutaan tässä henkilökohtaistamisesta eli siitä myöskin laajemmin siitä yksilöllisestä suunnittelusta ja näin, koska, koska se on ehkä se asia, mikä minun tietääkseni Pohjoismaissa on enemmänkin otettu niin kuin käyttöön kuin varsinaisesti henkilökohtaisen budjetin käsitteellä ja tämä taas palaa niin kuin sit siihen käsitekeskusteluun, mutta nyt tässä yhteydessä tässä kansainvälisessä vertailussa niin tosiaan ta tarkoitus on saada ää, tieto siitä, että miten Pohjoismaissa nyt viimeisen Viiden vuoden aikana on tätä henkilökohtaistamista vammaispalveluissa lisätty, tai miten se siellä nyt nykytilanteessa näkyy. Joo. Nyt sit ihan yleisesti tosiaan sit vertailevasta tutkimusta. Tällainen kansainvälistyminen on saanut aikaa sen, että ja ylipäätään se, että tietoa on saatavissa enemmän. Että, että ollaan myös kiinnostuneita siitä, että no mitä muissa maissa on tehty. Onko sieltä mahdollisesti otettavissa jotain oppia meidän omaan järjestelmään? Se voi olla, että siellä on jotain karikoita ollut, jotain sitten ehkä voitaisiin meillä välttää, tai jotain hyviä ideoita, mitkä menisivät sovellettuna ehkä, tai Suomeen esimerkiksi me voidaan harkita sitä. Ehkä ne harvoin menee ihan suoraan tänne, mutta että sieltä tulisi kuitenkin ideoita. Tämä on ihan semmoinen käytäntö, mitä muutkin maat tekevät. Elikkä me voidaan suunnitella järjestelmää, me voidaan kehittää meidän järjestelmää. Mutta sitten me ollaan usein kiinnostuneita myös siitä, että no miten meidän tietty järjestelmä sitten suhteutuisi muihin, että no millä tasolla se on tai, tai jotain tämänkaltaisia on olemassa tietysti erilaisia kansainvälisiä rankingejäkin, missä näkyy, että miten vaikka Suomi sijoittuu, jos arvioidaan sosiaaliturvaa vähän laajemmin tai näin. Nämä on aika haastavia koska siihen liittyy tuo seuraava kohta, mitä minulla tuossa oli, että käsitteitä on tosi paljon ja varmaan Susanna tietää hyvin sen, että vaikka kuinka paljon löytyy niitä käsitteitä, mitkä viittaa tähän henkilökohtaiseen budjettiin. Ja niistä ei välttämättä olla aina eri maissa samaa mieltä, että mitä tietty käsite tarkoittaa. Tai ylipäätään sosiaaliturva on kansainvälisesti vaikea käsite, että siitä esiintyy erilaisia käsitteitä. Eli siis käsitteitä on paljon ja niitä voidaan tulkita eri tavalla. Mutta jos me tehdään vertailua, niin meidän täytyisi jollain tavalla saada ne vertailukelpoiseksi. Meidän pitää päättää ne tietyt käsitteet ja huomioida sitten tietyt rajaukset niissä. Eli se on ehdottomasti tärkeä asia, joka täytyy tehdä. Mutta sitten ihan tämmöinen, minkä olen nostanut myös tämän tiedon saaminen, niin voi olla ongelma. Se voi olla sitä, että tietyistä maista sitä tietoa on saatavissa vähän. Tai sitten se voi olla, että se on vähän epäluotettavaa, vaikka voisi olla mielenkiintoista tiettyjen vähän eksoottisempienkin maiden sosiaaliturvaa selvittää. Voi, voi olla, että sitä tietoa on tosi vähän, tai se ei ehkä ole luotettavaa. Nyt en tässä viittaa tähän HP-järjestelmään sinänsä, että siellä ei olisi luotettavaa tietoa, vaan yleisesti sosiaaliturvaan. Ja jos vertailua tehdään, niin sit on vielä, voi olla välillä se, että, että miten tiedot saadaan samalle tasolle. Jos jotain tiettyjä järjestelmiä uusitaan vuosittain, niin sitten ne tiedot voi tulla vähän eri maissa eri aikaan. Ne ei ehkä niinkään liity tähän mut mutta ylipäätään sosiaaliturvaan liittyy. Eli tällaisia asioita meidän täytyy Stiinan kanssa huomioida, kun me vertailua tehdään. Mutta, mutta mielenkiintoista on ja ehkä sieltä ei sitä pysty saamaan ihan selville ylipäätään sosiaaliturvasta sitä että parasta, parasta maata, miten se on järjestetty, mutta ainakin saadaan eri piirteitä ja niiden toimivuutta. Ja tosia soveltumista mahdollisesti Suomeen. No nyt on noussut todella paljon esille tämä yhdenvertaisuus. Se on noussut näissä eri esityksissä, se on noussut teidän eri näissä papereissa. Ja kyllähän se nousee tässä minulla ja Stiinallakin tutkimusteemana tosi keskeisesti esille. Eli me tutkitaan näitä yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Tätähän tarvitaan myös sinne hallituksen esitykseen, kuten Sirkatossa meillä aiemmin kertoikin. Mutta mitä itse asiassa tarkoittaa yhdenvertaisuuden käsite? Miten te sen mielätte, että ja mielellään kuullaan nyt Stiinan kanssa, jos heti tulee mieleen, että haluatte kommentoida tai käyttää puheenvuoron. Että paljon puhutaan yhdenvertaisuudesta, mutta mitä se itse asiassa se käsite tarkoittaa? Ja onko sitä mahdollista määritellä yksiselitteisesti? Me tutkitaan sitä, että mitä yhteenvertaisuudesta säädetään. Huomioidaan kansainväliset sopimukset, mitä perustuslaissa sanotaan, mitä on vammaispalveluihin liittyvissä lainsäädännössä. Meidän täytyy myös huomioida, mitä oikeuskäytännöstä perustuslakivaliokunnan lausunnoista tulee. Mutta sitten me halutaan kysyä teiltä. Me halutaan kysyä teiltä sitä, että miten te näette tämän yhdenvertaisuuden nykyisessä järjestelmässä entä hp järjestelmässä Ja sitä me tullaan siinä kanssa kysymään teiltä. Mutta ylipäätään tämä yhdenvertaisuus, että mitä siinä pitää huomioida? Se eri, eri ryhmät, vammaisten henkilöiden ryhmät, sukupuoleen liittyvät kysymykset, sukupolvi, eri ikäiset ihmiset. Haluatko jatkaa? Mitä? Siinä on todella monia eri asioita voitaisiin suomioida Joo, ja ne tuli osittain siinä sirkan esityksessäkin esiin, mutta varmaan se, mitä Paulina sanoit. Onko nyt tullut siellä Teamsin chatissa jotain kommentteja? Ja jos ei vielä ole, niin, niin tota, pistäkää tämä nyt ainakin vahvasti korvan taakse, että, että tähän odotamme teidän ottavan kantaa ja vastaavan just toi, mitä, mitä Pauliina esitti, että miten näette sen yhdenvertaisuuden nykyisessä järjestelmässä, mikä siinä ehkä on vammaispalvelussa tällä hetkellä yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallista ja, ja miten sitten HB teidän käsitysten mukaan niin kuin siihen tois muutosta tai parannusta, niin, niin se on varmaan tämä yksi ihan olennainen asia tässä tutkittavaksi. No niin, sitten sivuttiinkin jo aikaisemmin, kun käytiin puheenvuoroa näitä uudistuksen taloudellisia vaikutuksia. Että mä en Niitä enää toista tässä, mutta totean, totean tässä vaiheessa sen, että tutkimusmielessä me ei voida vielä arvio no, käynnistää tätä taloudellisten vaikutusten arviointia. Että pitää saada vielä tarkemmat speksit sille, että, että mitä tässä nyt sitten lähdetään, minkälaista, minkälaista ideaa lähtetään viemään eteenpäin, että me voidaan arvioida noita vaikutuksia ja mitä eri tahoja siinä pitää ottaa huomioon ja, ja tehdä yhteistyötä. Mutta se on ihan varmaa, että siinä tullaan käyttämään ainakin valmiita tilastoaineistoa ja pyydetään teiltä lisätietoa. Ja kyllä me Stinan kanssa niin arvioitiin, että todennäköisesti muutakin tutkimusta tarvitaan, mutta ei vielä pystytä tässä vaiheessa yksilöimään sitä tarkemmin. Joo, ja se liittyy just siihen isoon kysymykseen, mikä tuossa aluksi oli, että minkälainen minkälaista Suomen mallia kohti me mennään, tai, tai minkälaisia vaihtoehtoisia malleja. Niin tietysti jos, jos toinen on joku suppea rajattu malli, ja toinen on joku mahdollisimman avoin ja laajamittainen malli, niin missä puhutaan niin kuin ympärivuorokautistenkin palveluiden kattamisesta henkilökohtaisella budjetilla, niin, niin, niin silloin se on ihan eri asia, kuin, että Puhutaan jonkun tietyn palvelun muodon, päiväaikaisen toiminnan ää, palvelun kattamisesta henkilökohtaisella budjetilla, puhumattakaan niistä sitten, niin kuin työllisyysvaikutuksista ja, ja kaikista tällaisista taloudellisista vaikutuksista. Et meidän tarvii tietää enemmän, mikä se malli on, minkä vaikutuksia me tutkitaan, ennen kuin voidaan sanoa, et mitä, mitä kaikkea tutkitaan tästä. No niin, ilokseni havaitsin, että täällä oli aiemmin jo pohdittu THL tätä kestävyyden teemaa. Ja myös Sirka toi viime perjantain esityksessä, mikä sinulla oli, niin mä pongasin sieltä tämän taloudellisen kestävyyden, että se liitti tähän HP. :hen. Ja tästähän me Stinan kanssa löydettiin semmoinen tutkimusidea, josta. En nyt ehkä pystytä, varsinkin tieteellinen artikkeli sopii tähän oikein hyvin, mutta tuleeko hankkeeseen sitten jotain työpaperin omasta tai jotain muuta, niin aika näyttää sen. mutta Siellähän on todettu tuo käsite moraalinen ja inhimillinen kestävyys. Ja tuossa puhuttiin tuosta yhdenvertaisuudesta. Ja se liittyy tähän keskeisesti ja myös tämmöinen oikeudenmukaisuus. Itse katson, että tämä yhdenvertaisuus on osa oikeudenmukaisuuden käsitettä. Tällainen synonyimi tälle käsitteelle voisi olla sosiaalinen kestävyys. No nyt kun me aletaan tätä miettimään tarkemmin, niin me heti voitaisiin tästä sanoa, että tämä on tosi haastava, jos mennään vaikka tuohon oikeudenmukaisuuteen. Että voisi lähtökohtaisesti ajatella niin, että se voidaan miettiä näin, että jos kaikille on tietty asia samalla tavalla, niin eikö se ole aika oikeudenmukaista? Mutta yhtä hyvin, ja se voisi olla oikein näin, ja ihan oikeudenmukaistakin. Mutta joku toinen voi vaikka, Stina sanoa tässä vieressä mulle, että ei se ole ollenkaan oikeudenmukaista, noin kun se on oikeudenmukaista, että se kohdistetaan niille, ketkä sitä eniten tarvitsevat. Ja sitten siinä on tietyt kriteerit. Eli se on haastavaa pohtia, mutta siksi tämä tarjoakin just loistavaa pohdintaa tutkimukselle. Ja jos me sitten mennään vähän eteenpäin, että me otetaan tämä talous, koska me ei voida vaan miettiä näitä moraalista ja inhimillistä kestävyyttä, vaan meidän pitää mennä siihen taloudelliseen kestävyyteen, että riittääkö meidän rahat. No hyvin yksinkertainen määritelmä on tähän se, että taloudellinen kestävyys on sitä, että tulot ja menot ovat tasapainossa. No sitten kun me ruvetaan katsoa näitä yhdessä, niin sitten meidän täytyy katsoa sit sitä, että mikä näiden suhde on toisiinsa. Ja sen verran voisi siitä sanoa, että ei oikeastaan voi olla taloudellisesti, tai sanotaan niin, että me vaaditaan aina sitä, että jotta järjestelmä voi olla moraalisesti ja inhimillisesti tai sosiaalisesti kestävä, niin me tarvitaan aina sitä taloudellista kestävyyttä, koska me tarvitaan siihen ne varat, että me voidaan rahoittaa, rahoittaa esimerkiksi tässä tapauksessa tämä HP-järjestelmä. Mutta se ei vie pois mitään siltä, että meidän täytyy pyrkiä siihen, että me panostetaan tuohon moraalisen ja inhimillisen kestävyyden turvaamiseen, mutta niiden välillä täytyy käydä tämmöistä tasapainottelua. Ja sitä me tutkitaan Tiinan kanssa, että mitä niillä ylipäätään tarkoitetaan ja mitä kysymyksiä niihin liittyy tässä henkilökohtaisessa budjetissa. Ja sitten semmoinen hyvin kiista-alainen käsite on siellä seuraavana, joka me haluttiin nostaa tähän kuitenkin. Eli tämmöisen kestävyysajattelussa välillä puhutaan poliittisesta kestävyydestä ja, tai poliittisinstitutionaalisesta kestävyydestä, ja se tarkoittaa poliittisen päätöksenteon vastuullisuutta ja pysyvyyttä. Tähän sosiaaliturvaankin liittyy paljon kysymyksiä, että voi olla, että kun poliittisen Poliittiset päätöksentekijät vaihtuu, niin tuleekin muutoksia. Joku uudistus ei ehkä toteudu tai uudistus muuttuu. Sitten me pohdittiin Stinan kanssa sitä, että miten se mahdollisesti voisi liittyä tähän henkilökohtaiseen budjettiin ja siihen, että jos jotain on luvattu ja se ehkä muuttuukin, kun päätöksentekijät vaihtuu. Aluksi jatkaa tuohon. No, en varsinaisesti jatkaa, vaan palauttaa just siihen, mitä ehkä Sirkkakin toi esiin, että, että me tehdään hallitus, ehdotus hallituksen esityksen muotoon ja sitten se siirtyy sinne poliittisen teon puolelle, mikä nyt Suomessa on monessa hallitusohjelmassa ollut, ollut kirjauksia niin kuin siihen suuntaan, että vammaispolitiikkaa on, on tuettu ja vammaislainsäädännön uudistamista kohti tämän YK tota vammaissopimuksen velvoittamia asioita, että, että se poliittinen tuki on, on ollut Suomessa pitkään ja sen takia on tätä työtä nyt tähänkin, että ollaan tässä pisteessä, että nyt toteutetaan tätä, tätä hanketta, niin, niin se on siellä taustalla. Ja sitten mitä taas jatkossa tapahtuu, niin se on, jää poliittisesti myöskin päätettäväksi, että sillä niin raamittaa tätä meidän tekemistä. Joo. No, joo. Sitten jatkaisin vähän siitä, että mitä nyt niistä selvityksestä ja sillä tiedolla, mitä meillä entuudestaan ja teillä on, on henkilökohtaisesta budjetista ja sen toimivuudesta, mikä on hyvä, jos me ollaan tekemässä sitä maailman parasta henkilökohtaisen budjetin Suomen mallia nyt täällä, niin mitkä asiat siinä ainakin tulee ottaa huomioon. Ja nämä on. Tullu esiin mun mielestä niissä teidän hankesuunnitelmissa, alueilla ja, ja eri puheenvuoroissa jo näiden kahden päivän aikana. Ää, ja, ja nostin siihen ensimmäiseksi ää, ton kysymyksen siitä, että mitä, mitä tukea sen henkilökohtaisen budjetin hallinnointiin on saatavilla. ja Silloin mä sillä tuella tarkoitan, ja, ja nää, mitä kansainvälisistä selvityksistäkin nousee, niin, niin, niin tuki on sekä niin kuin niitä resursseja, mutta ennen kaikkea sitä ö, ihmisen saamaa tukea siihen henkilökohtaisen budjetin suunnitteluun ja, ja, ja käyttöön. Ja, ja sitten toinen olennainen kysy, kysymys on myös se, että mitä, mitä palveluja ylipäänsä on saatavilla ja mitä siihen ö, budjettiin voi sisältyä tai sillä budjetilla katettavaan kokonaisuuteen, mitä voi sisältyä. Ja, ja kolmantena, myöskin ihan olennaisena asiana, niin, niin minkä kokoinen se budjetti on, että onko se realistinen kattaa niitä kustannuksia mitä, niistä palveluista, joita sen turvin on, on tarkoitus hankkia. Eli jotenkin niin kuin semmosena viestinä siitä kansainvälisestä ja myös näistä, näistä kotimaisista aikaisemmista ö, kokeiluista, niin, niin, niin näiden määritteleminen meille niin kuin, ö, tutkimuksen ja sitten näiden hankkeen kuluessa niin on ihan, ihan tota keskeistä. Ja, ö, ainakin Skotlannista ja Australiasta, missä on ö, nostettu nyt niin kuin, muutamilta vuosilta sitä kokemusperäistä ää, tai tutkittu, että, että mikä, mikä mahdollistaa niin onnistuneen siirtymisen muista palveluista henkilökohtaiseen budjettiin silloin, kun sen Skotlannissa on joku henkilö valinnut tai Australiassa, kun se on niin tullut pakolliseksi tai niin kuin, että se on se vaihtoehto vammaispalvelujen järjestämiseen, mikä on, on tarjolla, niin, niin, tota, niin se edellyttää Riittävää resursointia, että siihen oikeasti on varoja budjetissa varattu, että ne henkilökohtaiset budjetit on juuri riittäviä kattaa niitä kustannuksia, mitä ne palvelut maksaa, mitä sen turvin on tarkoitus hankkia, ja sitten, että se tuki on saatavilla ja tuki ihmiselle itselleen, mutta myös siellä järjestelmässä se tuki, eli että, että johto tukee niitä niin kuin käytännön sitä, sitä päätöksentekoa ja ohjaustyötä tekeviä ja, ja tuki sitten myöskin niille niin kuin palvelun toteuttajille, että, että siellä ää, kentällä, missä, missä palveluja annetaan, niin on myös sama käsitys siitä henkilökohtaisesta budjetista ja, ja siitä henkilökohtaistamisen ideasta, että ketä varten näitä, näitä ää, asioita tämän, rahan ja tämän tekemisen turvin tehdään. Ja, ö, joo, ja tämä oli varmaan erityisesti sieltä Australiasta olevaa ö, tietoa, että, että sekin on ratkaisevaa, että niitä palvelun tarjontaa on riittävästi, jotta syntyy semmoinen luonnollinen kilpailu myös laadussa, ja että oikeasti on ihmisillä sitten mitä, mitä sillä budjetilla hankkia, mikä vastaisi heidän, heidän tarpeisiin. Nämä oli semmoisia nostoja, mitä halusin heti tässä alussa tuoda sieltä esiin. Ja, ja sitten näistä Suomen hankkeista, mikä liittyy nyt sit siihen, että et mihin kohtiin meidän lainsäädäntöä niitä muutoksia loppujen lopuksi tarvitaan ja mihin kohtiin niin kuin sosiaalityön tekemistä tai yksilöllistä suunnittelua tai muuta, niin avainkansalaisuuteen hankkeen loppuraportissa todetaan tästä just käsitteiden käytöstä, että ne käsitteet ohjaa meidän ajattelutapaa ja toimintaa. Ja silloin mä mietin just täällä meillä, että et, et no, mä olen nyt tässä esityksessä tai jolla tästä henkilökohtaistamisesta. Se on nyt ehkä ei paras mahdollinen välttämättä käännös siihen personalization, mikä on siinä kansainvälisessä kirjallisuudessa, mutta Ihmislähtöinen suunnittelu on, on, on hyvä kanssa, mutta siinä niin kuin jotenkin korostuu se suunnittelu, että ajattelen, että se henkilökohtaistaminen on vähän, vähän laajempi käsite. Palataan näihin käsiteasioihin erikseen. Mutta että, että tosiaan tuossakin hankkeessa niin, niin todetaan ja te olette alueellisesti todennut, että sitä mahdollistavaa lainsäädäntöä Suomessa on jo paljon että tarve ja tavoite perustaista ja sitten tätä yksilölliseen harkintaan ohjaavaa lainsäädäntöä on. Että ehkä se on just tämä yhdenvertaisuuden kysymys, minkä Sirkkakin nosti esiin. Mikä nyt tarvii meidän tässä päästä, että missä kohdissa se epätasa-arvo tai yhdenvertaisuuden haasteet tulee vastaan. Niin tämä oli, oli sitä varten tässä nostona. Ja sitten toinen oli, mikä tuli tuolta Sitran viime vuonna julkaistusta, henkilökohtaista budjettia ja tätä kokeiluita käsittelevästä raportista tai selvityksestä. Niin, niin, niin ää, siellä johtopäätöksissä oli tätä, että että järjestäjiltä niin odotetaan uudenlaisia hankintoja, että siellä ostettaisiin just tätä vaikutuksia ja vaikuttavuutta vähän sitä, mitä Pauliinakin puhuu, että, että mitä sillä rahalla saadaan, eikä niitä suoritteita, että, että nyt on saatu niin näin ja näin monta tuntia tätä päiväaikasta toimintaa, mutta miten se on vaikuttanut henkilön elämään ja hyvinvointiin. ja sitten Toisaalta myöskin siitä Sitran, Sitran loppuraportista, niin, niin tämä, että ammattilaisille johdon tuki ja luottamus ja valtuuksia erilaisten ratkaisujen tekemiseen. Ja tätä on myös jo näiden päivien aikana tullut, tullut esiin, että, että miten sitä hyvää sosiaalityötä ja hyvää yksilökeskeistä tai, tai, tai ihmislähtöistä suunnittelua voi toteuttaa niin, että se toteutuu siellä ihmisten arjessa ja elämässä. Niin, niin Resurssien lisäksi edellyttää sitä niin kuin, ö, luottamusta. Ö, ja luovuus on varmaan se toinen sana, mitä täällä on käytetty, mutta, mutta tota noin, jotta voit tehdä ö, sosiaalityötä niistä, niistä lähtökohdista, niin, niin tarvii olla se tuki omassa organisaatiossa näin toimimiselle. Ja siitä päästään nyt sitten aasinsiltana tuohon sosiaalityön tutkimiseen tässä, tässä hankkeessa. Niin, niin tosiaan, tarkoituksena on, on tutkia niin henkilökohtaisen budjetoinnin vaikutuksia sosiaalityön prosessiin ja, ja mistä näkökulmista niin asiakkaan, eli tämän ihmisen, kenen, kenen budjetista ja, ja suunnitelmista on kyse, ja sitten myös sosiaalityöntekijän sen sosiaalityön tekemisen näkökulmista. Ja, ja hankkeessa niin kuin lähtökohtaisesti silloin sosiaalityö ymmärretään, mihin ehkä heikkosemme. Ja tuossa lopuksi ää, meidät sosiaalityöntekijät ja sosiaalityön tutkijat ja kehittäjät haasto, niin, niin ajattelee niin sosiaalityötä ää, erityisesti dialogisena prosessi, prosessina, jossa sitten ää, lähtökohtana kaikelle tekemiselle on se ää, valtaistavan sosiaalisen asianajon. Idea tai, tai tulokulma, että, että ei, ei mistään hierarkkisista tai, tai jotenkin vanhanaikaisemmista tavoista ymmärtää sosiaalityön tekemistä vammaispalveluissa, vaan, vaan tästä, minkä ainakin mä näen ja olen ymmärtänyt myös aikaisemmissa vammaissosiaalityön hankkeissa, mitä Suomessa on, on toteutettu, niin, niin olevan niin kuin se nykyymmärrys siitä, että kuinka Kuinka sosiaalityötä vammaispalveluissa tehdään. Ja siinä on, on niin kuin keskeisenä käsitteenä sitten toimijuus, joka ää, toimii semmosena, niin kuin, ää, avainkäsitteenä ja, ja tuli esiin ilahdutti minua teidän hankesuunnitelmissa kanssa alueellisissa hankesuunnitelmissa, että, että, että miten niin kuin sosiaalityö tukee ihmisen toimijuutta ja, ja toisaalta sitten se sosiaalityön toimijuus. Ää, niin kuin siinä ihmislähtöisen mm, suunnittelun ja, ja tota, noin henkilökohtaisen budjetin toteuttamisessa seuraava. Eli ää, jatkona nyt kaikelle tähän mennessä puhut puhutulle niin, niin tota, noin sosiaalityöstä tullaan tarkemmin sit tutkiin että kuinka pitkälle niin kuin näillä nykysäädöksillä voi tätä henkilökohtaista toteuttaa. Esimerkiksi palvelusuunnittelussa jo tänä päivänä. Sitä kautta on tarkoitus lähestyä niitä rajoja, Et okei, okay, tuo ei ole mahdollista ja tässä tulee nämä yhdenvertaisuuden ongelmat tai edelleen liian paljon meitä kahlitseen nämä olemassa olevat palvelumuodot tai mitkä ikinä ne ongelmat sitten on, mutta sitä tutkitaan ja tarkastellaan yhdessä teidän alueiden sosiaalityön kanssa. Ja sitten myös yhteistyössä teidän alueiden sosiaalityön ja sitten hankkeeseen ja tähän tutkimukseen suostuvien ja innostuvien ja, ja vapaaehtoisten asiakkaiden kanssa, niin, niin sitten sitä, että mikä vammaisen ihmisen asiakkaan kannalta on, on olennaista siinä HBssä, ja, ja yksilöllisen tai ihmislähtöisen suunnittelun toteuttamisessa. Että, että, että miten siihen tällä hetkellä voidaan sosiaalityössä vastata ja taas siinä, että missä tulee ne rajat vastaan, eli mihin sitä hb tarvitaan. Mikä tällä hetkellä mahdollistaa sen henkilökohtaisen ja mikä sitä estää toteutumasta. Se on ehkä se yksi olennainen tutkittava asia niin kuin sosiaalityön tutkimuksesta tässä. Ja sitten liittyen siihen tukeen, mistä myös paljon on puhuttu, niin, niin minkälaista tukea asiakas voi tarvita ja keneltä sitä voisi sitten saada. Ja miten se taas vaikuttaa siihen sosiaalityön asiakassuhteeseen ja ylipäänsä siihen sosiaalityön prosessiin, että missä kohtaa prosessia tulee ää, ää, tavallaan ulkopuolinen tai riippumaton tai linkkihenkilö, miksi sitä nyt sitten nimetään. Niin, niin missä vaiheessa tulee, tulee mukaan ja minkälaisessa roolissa, niin, niin tämä on myös yksi tutkittava asia. Mutta tämä, tässä vaiheessa tästä sosiaalityön tutkimisesta, sitten varmaan viimeisessä slaidissa meillä oli niitä avoimia kysymyksiä Suomen mallista, eli näitä kysymyksiä nyt, nyt meillä yhteisesti ratkottavaksi riittää, ja, ja varmaan me niitä tässä alussa teille ladataan ihan sen takia, että, että Jokainen hanke on jo hankesuunnitelmassaan niin kun miettinyt jotain omia kysymyksiään, mihin tulevat sillä alueellisella hankkeella hakeen vastauksia. Ja, ja, ja tota noin, ää, kun tämä meidän yhteistyö nyt näiden päivien myötä käynnistyy ja tästä, tästä tiivistyy ja kunnolla pääsee, pääsee vauhtiin, niin saadaan myös koottua sitä, että mitä te jo näistä. Niin kuin, minkälaisia vastausehdotuksia teillä jo näihin on? haluksa Pauliina, vaikka avata näitä vielä osittain tai avataanko yhdessä? No joo, ehkä, ehkä sillä voisi todeta tässä, että tässä on niinku semmoisia avoimia kysymyksiä, mitä täällä THL on jo aiemmin pohdittu. Ja sitten tässä on myös, niin kun, kun me ollaan Stinan kanssa käyty keskustelua, niin, niin sellaisia kysymyksiä. Ja, ja tässähän Sirkka jo aiemmin myös avasi näitä, mutta tuommoinen oleellinen kysymys meillä ensinnäkin oli se, että onko tämä HP sitten osa vammaispalveluita vai sosiaalihuoltoa vai tosi paljon laajemmin osa sosiaaliturvaa. Sitten Sirkka sitä, että mitä lainsäädäntöä se käytännössä vaatii. Sitten tämä Sote, joka on tässä keskustelussa, että mitä mahdollisesti se sitten tulee vaikuttamaan tähän hp että Niillä tavalla se pitää huomioida. Sitten on ylipäätään tämmöinen organisointi ja hallinnointi, että kuka, ketkä, mitkä siinä tahossa on, ketkä sitä hallinnoivat ja mitkä niiden keskinäiset vastuut on. Sitten on tämä rahoituskysymys, mikä liittyy muun muassa sinne taloudellisiin vaikutuksiin, että Mitkä tahoita tässä itse asiassa rahoittaa, onko tämä missä määrin kuntarahoitteinen, osallistuuko valtio tähän, voiko täällä olla jotain muita rahoittajia. Ja sitten oli nämä palvelumarkkinat, että millaisia, onko tämä, vaikuttaako tämä sinne jotenkin? avaako tämä jotain uudenlaisia mahdollisuuksia niille ja mitä se sitten taas vaikuttaa tässä tutkimuskentälle, että mitä, mitä siihen liittyen tutkitaan. Mutta sitten toi tuli hyvin esillekin tuolla aikaisemmin, että, että mitä tämä HP sit käytännössä, miten se toteutetaan, että onko se joku tili, onko se joku kortti, mitä tietojärjestelmiä ja muita se vaatii sitten, jotta voidaan toteuttaa tämä HP käytännössä. Mutta tämmöisiä mulla näistä nyt on niin mielessä, että haluatko vielä täydentää näihin johonkin kohtaan. No en välttämättä just noihin kysymyksiin. Että oikeastaan tuntuu siltä, että tässä näitä kysymyksiä nyt alkaa olla. Jos teillä on vielä siellä alueilla kysymyksiä, niin kuin sanoin tuossa jo aikaisemmin, mihin ajattelette, että meidän tarvitsisi kiinnittää huomiota, mitä vaikuttaisi, että ei olla tultu ajatelleeksi täällä päässä, niin rohkeasti ja avoimesti nyt sitten vaan Joko, joko saman tien sieltä Teamsin välityksellä niitä tai sitten näissä jatkotyöskentelyissä tuotte esiin. Että, et jotenkin tuntuu, että, että nyt kun päästään käyntiin, niin, niin öö, kuullaan ja saadaan koottua sitä, sitä lähtötilannetta. Mutta että tämä oli niin kun, puheenvuoro siitä, että mitä me tällä tiedolla ollaan tässä tekemässä ja jos tuntuu, että siihen haluaa vielä vaikuttaa tai sitä jotenkin uudelleen suunnata, niin, niin, niin, niin olkaa rohkeasti yhteydessä. Että tämä on, on sen perusteella, mitä, mitä tällä tiedolla, mitä tällä hetkellä on, niin, niin on suunniteltu tekevämme.